Μάλιστα, νομίζω πως είναι ώρα να δείξουμε στην Άνδρεα πόσο τρομακτικά είναι τα φαντάσματα. Λει, είναι ο ρόλος που ανυπομονούσα να παίξω. Ζέραν! <σκυσκύν> Δεν θα είναι πια ταινία δρόμου! Κανεί την καρδιά να μονεύει, <Κυσκύν> θέλω να σε κρατώ αγκαλιά. Συγκλονίζω, η εγώ τρεμοπαίζει, να μου